بڑی بڑی جگہوں پر اور شاعروں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے دنیا میں بھی ایک, ایک آیا ہوا ہے اور اب دنیا میں گلوبل ولیج کی طرح ہو گئی ہے یہاں لکھی جاتی ہے اور حضرت عارف کے چاہنے والے میں بنانا میں میں چاہ رہا ہوں فساحت بلاحت اعلیٰ الفاظ کا استعمال تشکیلات و استعارات کا استعمال اور بلکہ ان کہ سائبر کی دنیا میں غربت ادب کا ادب اٹھائے ہوئے ہیں. بہت اچھا کلام میں خود بھی ان کے کلام کا چاہنے والا ہوں آپ نے تشریف صاحبہ جو فلوریڈا سے تشریف لائی ہے آپ کی سبان میں دل سے ممرون ہوں کہ ان کی محبت ان کا حروس یہ ان کی ان کا اظہار اس قدر تھا کہ میں آج یہاں آنے پر آمادہ ہوگی اور مجھے آ کر بہت زیادہ مسرت ہے کہ سب لوگوں سے ملاقات کی اللہ وائی سے رانا سے اور سے بڑھ کر عالفان صاحب تو میں ایک سلام پیش کرتی ہوں اور بہت زیادہ محمد محمد محمد محمد کی اور جنہوں نے سانے پشاور کی یاد میں مشاعرہ منعقد کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنے وطن سے دور رہتے بھی اپنے وطن میں آ سکتا بڑا قدم اٹھایا اور رنگ لائے گا شہیدوں کا سیاح کے آ چکا ہے اور اب اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا اور یہ وہ سامنے آج بھی یہ احساس ہوتا ہے آج بھی جیسے وہ بچے ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ہم بن کیسے گزرا سال تو ہم بن بچے ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ہم بن کیسے گزرا سال کبھی ہم یاد بھی آ رہے چلو پھر سے ہم ملتے ہیں یاد نا دسمبر یاد ہے نا تو سولہ دسمبر کو کوئی نہیں بھول سکتا بالکل یاد ہے اور مرتے دم تک یاد رہے گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات آج بھی اتنے ہی مقبوش کتنا یعنی دو سال کا عرصہ گزر گیا مگر آئے دن کچھ نہ کچھ وہاں آپ لوگ پاکستان سے ہو کر آئے مگر آپ کتنی گیر یقینی کہتے تھے وہاں اس کا میں آپ کو کیا بتاؤں کس طرح بتاؤں آپ کی پیش کرتی ہوں بے یقینی بے یقینی چلو کوئی اہتمام جشن کرے नहीं कर सकते तो उस पस मंजर में को देखिए कि चलो कि आज कोई एहतमाम जश्न करे پھٹ جائے, جائے. بچڑ نہ, نہ جائے کوئی راستہ نہ رک جائے بچڑ نہ جائے کوئی راستہ نہ رک جائے یہ یقینی کی وحشت میں کیا کو جش آئی جیسا پر تو وہ دیکھیے دیکھی دیکھی دیکھی کسی معصوم کی جب لاش دیکھی لاحب पर एक बनकर अचानक खिल उठा जैसे, जैसे बेबसी और धीरे से उसे चुमे कभी उसकी बनाए ये लहरें بلائے होकर बहुत दा. ये मौजों की یہ بادل ڈوبے تحریر لکھی ہے اسے کوئی نہیں پڑھتا یہ موجوں کی لکیروں نے تہذیب कैसी है? کہ یہ تہذیب کیسی ہے جہاں انسانیت کے نام پر انسانی مرتا ہے oh, wow, wow. یہ تہذیب کیسی ہے جہاں انسانیت کے نام پر انسانی مرتا ہے وہ بچہ, وہ بچہ سو گیا ہے ایسے جیسے تیلی اڑتے اڑتے تھک کر پھول پر سوئے کہ جیسے تیڑ اڑتے, اڑتے تھک کر پھول پر سوئے کوئی ہے آج جو انسانیت کے نام پر روئے کیسی آنکھیں یہ میرے سہنے چمن میں آئی کیسی میرے میری کا رنگ آسماں بندا سا لگتا ہے اگر کچھ ہونے والا تو وہ کہتی ہے مجھے بنداسا تھا کہ جیسے کچھ دن سے پانی میں محنت محسوس ہوتی مجھے کچھ دن سے پانی میں محنت محسوس ہوتی تھی जैसे Euh, نظر آتے میرا دل کا میرا دل کاپتا تھا نکلتی, نکلتی, جو شربتوں میں رات کرتی تھی جو شب بستر پہ لیٹوں میں رات کر جانے کیوں میرے को میں بیٹے اپنے لگا تو میں نے اس کو پیار سے دیکھا جب جانے لگا تو میں نے جب نے تو وہ تو جا چکا تو وہ تو جا چکا تھا نظر لگ جائے نا اس کو پلٹ کر دوسری جانی ہوئی پڑھ دی جب اللہ نگ تک نہ کہہ پائی ارے یہ کیا میں نے دستکر so نہیں تھا مگر نہیں تھا بہت ہی خوبصورت نظم محترمہ پروفیسر سبھاش صاحبہ نے پیش کی اور ہمارا تعلیم ہونی چاہیے دوستوں شہری اعظم اس لحاظ سے بڑا بیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کا بہت گرم ہے اس شہر پر کہ یہاں پر بڑی بڑی شخصیات رہتی ہیں احبد مشکل صاحب اس شہر میں رہتے ہیں محترمہ رہتی ہیں اور غزل کے اندر تصوف درویشی فخر اور فقیری کے ذائقے دینے والا اس شہر کو اپنی فقیری سے امیر کرنے والا شخص ماں یہاں رہتا ہے تو میں چاہوں